στον έρημο σταθμό, πάνε και έρχονται τα τρένα Κι απ' τα βαγόνια κατεβαίνουν οι αγάπες Που δεν αντέστανε ποτέ το χωρισμό Με τα φτερά τους τα σπασμένα Α, η ανθρώπη κόνια δε που μάθαν πρόστιχο πως είναι το φιλί και σου λατσάρουνε σκυφτή στις αποβατρές κι η μέρα δε θα Τα τον βαρίτσες με χιλιάδες αναμνήσεις Με το δορμήν τα κουβαλάδι της πληγές Την μίμη μάτια μου τα σβηνείς όταν δεν θες Δεν εκείνη με τη μιά όταν θέλεις ταν το πάρω στις κανίς δεν θα κρατήσει Μέσα στον έρημο σταθμό Πάνε και έχω δεκα τρένα μη με να σου πω Έχω σχυτήριο δίπλο απλά δεν έχω προορισμό και δεν υπάρχω για κανένα Μη με να σου πω έχω σχυτήριο δίπλο απλά δεν έχω προορισμό και δεν υπάρχω για κανένα <συσχελόν> Αν θέλεις — ένα και νιώσε να θελήσελα. Κράτο μια θελή και νιώσε να θελήσελα. Τι μνήμη μα δεν μου δεσμενήσω. Ταν θελήσε πίνει εκείνη με την νεόταν θελήση. Ο τάντο βάρο τη κανεί δεν θα κρατήσει. Ο τάντο βάρο τη κανεί δεν θα κρατήσει.